OK. Balons nominal. Dietament en test, 2 segons. Retransmetent des de la nau, estic um, 10, més 6, o menys preparada. 8, 7 6. Ah, uh, podeu donar-me uns segons 4, més? 4, Control de mitjà. No. 10. O uh, què? Què faig aquí? Ah, espera, sí, sóc un astronauta. Mm, missió convivència, inclusió social. Sembla que estic transmetent. Hola, control de missió. Gràcies per deixar-me un manual. Convivència. No ho entenc. Em podríeu ajudar a entendre això? Em doneu una definició? Al final posa Iniciar procediment Constel·lacions Tot és ple d'estrelles, des d'aquí puc distingir moltes constel·lacions Ja sé, juguem a les constel·lacions, així m'ajudeu a recordar què és la convivència No! Tras de Quanyam! T'has donat un cop al cap mentre ens enlairaven perquè tens les mans de gelatina i has perdut la memòria. Però tranquil·la, amb tan poc dintre la closca no trigaràs a recuperar-la tota. En fi, si no és per mi, ja estaries criant malbes. Posaré aquest tast a una òrbita. Para la transmissió. Capità, sí, Capità.